На засіданні виконавчого комітету погодили міста розташування двох тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Це будуть торгівельні павільйони по продажу непродовольчих товарів. Їх буде здійснювати фізична особа-підприємець «Прудиус». Ці тимчасові споруди будуть розташовуватись на розі вулиць Незалежності та Героїв Небесної Сотні. «Подавна історія з приводу магазину «Асоль». Решті дійшли згоди, що він сплачує пайові внески до нас, до міського бюджету, хоча раніше протягом трьох років останніх внески не сплачувалось. Тому пропозиція все ж таки е, узаконити, скажімо так, його підприємницьку діяльність е, в тому ракурсі, в якому вони є, і він добудує невеличкі там приміщення, Два, ну не кіоски, вони будуть добудований склад до е, волейбольно-баскетбольного майданчику і кошти будуть надходити в міст. А далі буде продовження у нас процедури яка вона є по законності розміщення даної будівлі.